وسهلا بكم. برنامج مشهور النجاح. احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن النجاح. احنا النهاردة هنتكلم على التطوير. التطوير عشان تتطور لازم ما تكونش انت راضي عن المستوى اللي انت فيه. بمعنى. يعني انت لو وردت على مستوى معين انت موجود فيه وصلت له استحالة بعد كده تجيب التطوير. دي استحالة بعد كده تجيب التطوير عشان انت استكفيت. وطالما انت استكفيت استحال استحالة استحالة توصل لأي فكرة تانية. يعني في مقولة برضك بتقول سهل جدا انك توصل للنجاح بس الصعب انك تحافظ عليه. ليه بقى تحافظ عليه؟ صعب انك تحافظ عليه عشان خاطر انت مش محضر مش مطور مش جايب اي تطوير تاني استنيت النجاح النجاح جه طب بعد كده مش محضر اي فكرة او اي تطوير تاني تعمله في حياتك. فلازم يكون قبل النجاح يكون في تطوير لازم تكون انت بتطور من نفسك. لازم تكون ان انت عندك معرفة عندك خبرة عندك مؤهلات تأهلك لمجالك اللي انت بتسعى عليه طول ما انت عندك تطوير طول ما انت هتلاقي نفسك في تقدم ليه عشان التطوير ما بيحبش الاستكفاء يعني ايه الاستكفاء ما يكونش ان انت عندك كفاية يعني حلمك ما يكونش بسيط كفاية خلاص انا وصلت للمرحلة إن دي هو كده حلو قوي تمام ده لازم يكون عندك فكرة واثنين وثلاثة واربعة وهدف واثنين وثلاثة, وثلاثة واربعة هتقولي مثلا كلنا عندنا اهداف، كلنا عندنا طموحات، كلنا عندنا كذا. لا التطوير بقى بيعمل ايه؟ اولا الحلم ده حاجه تانية خالص، الحلم ان كل واحد فينا بيتمنى ان هو يوصل لمكانه معينه، مثلا واحد مثلا بيحلم بكذا، التاني بيحلم بكذا. الهدف الهدف بقى اللي إن انت بتبدا تسعى ورا الحلم دوت عشان خاطر تحققه. لكن التطوير بقى عايز الرؤيه، ايه هي بقى الرؤيه؟ الرؤية دي إن إنت بتحس إن إنت بتمتلك حاجة إنت لسه لحد وقتنا هذا ما امتلكتهاش. يعني ممكن تكون حاسس مثلا إن إنت راجل صاحب مع... صاحب مطعم، مطعم كبير وإنت لحد دلوقتي ما امتلكتش المطعم ده. فالرؤية دي بتديك الهدف وبتديك الدافع وبتديك الإرادة والعزيمة. تبدأ تسعى ورا حلمك ده. طالما سعيت ورا حلمك دوت مع النجاح، مع التطوير كل حياتك بتبدأ تتغير 180 درجة. طب ليه حياتك بتتغير 180 درجة؟ عشان خاطر بقى عندك دافع، طب وايه اللي جاب الدوافع؟ هل النجاح؟ النجاح بتجيب دوافع. طب بعد النجاح لازم يكون في التطوير، التطوير ده هو اللي هيخليك تكمل بعد كده. هيجيلك انتقادات، هيجيلك حاجات سلبية، حاجات ايجابية. طول ما بيجيلك ردود اعرف ان انت ماشي في الطريق الصح. طب ما فيش اي ردود بتجيلك يعني ما فيش اي ردود مثلا كذا ردود سلبية ردود ايجابية اي حاجة اعرف ان انت اصلا ما بتقدمش حاجة او انت مثلا في المجال بتاعك اللي انت فيه مش ماشي فيه صح مش ماشي فيه مظبوط ان لازم يكون في ردود طول ما في ردود سواء ردود سلبية او ردود ايجابية اعرف ان انت بدأت تمشي خطوة بخطوة ناحية التطوير اوعى تستنى النجاح يعني لو استنيت النجاح، النجاح لما يجي لك مش هتعرف تستغله بعد كده. أنت خلي النجاح هو اللي يدور عليك، يعني بمعنى النجاح بيحب التطوير. لما النجاح بيحب التطوير طول ما أنت عندك التطوير النجاح هو اللي هيفضل يجري وراك. مش أنت اللي هتجري وراه. فأنت طور من نفسك دايما، خلي عندك تطوير، خلي عندك هدف. خلي عندك أحلام، طموحات، دوافع. الحاجات دي كلها زي ما اتكلمنا في الحلقة السابقة، خلي عندك نفس الدوافع والشغف ده. الحاجات دي كلها هتفرق معاك جدا. هتفرق في حياتك العمليه كتير قوي. فأنا مش عايزك تيأس من أي حاجة للمرة التانية بقولها لك، ولا عايزك تكون محبط وتقول أنا مش هقدر، أنا مش هعرف، أنا مش هوصل، لا أنت تعرف، أنت تقدر، أنت توصل. هي القصة كلها بتبقى ثقة بالنفس وزائد دي الثقة ديت بيبقى عندك نجاح، ولو ما عندكش النجاح بتسعى على ولما توصل للنجاح لازم تدور على التطوير ان انت ازاي تطور المكان اللي انت وصلت له ده يعني في ناس ممكن تكون حلم حياتها مثلا هي تفتح مطعم قبل ما تفتح المطعم ما كانش عندهم اي حاجه واحده واحده جابوا عربيه طب بعد العربيه فتحوا مطعم طب بعد المطعم عندهم سلسله مطاعم طب الناس دي لو كان عندها نجاح بس انا عايز النجاح بس ايه نجاحك انا عاوز اكون معايا عربيه كذا عربيه فول مثلا وفتح العربية خلاص هو كده حقق حلمه خلاص استحالة استحالة يخش للمرحلة اللي بعدها طب ليه استحالة؟ هو نجاحه في ده أنا عايز ده بس ما عندوش التطوير لكن في غيره بيبقى عنده التطوير لا أنا عايز يكون عندي عربية فول طب بعد العربية لا إن شاء الله هفتح مطعم طب بعد المطعم إن شاء الله يكون عندي فرع واتنين وتلاتة وأربعة هو بقى ده اسمه التطوير إن أنت إزاي بتطور في حياتك العملية التطوير ده بيفرق معاك جدا جدا جدا لان ارجع واقول لك السعي وراء احلامك وطموحاتك افضل بكتير من الوقوف مكانك حين انتظار المجهول يعني ايه يعني انت بتسعى وراء الحلم وراء احلامك احسن بكتير من انك واقف مكانك ومستني اي شيء اي شيء ما يجي لك يبدا يوصلك للحلم بتاعك ده طب هو النجاح ممكن يجي لك وممكن يجي لك صدفه طب نفترض النجاح جالك صدفه جالك صدفه من ضمن مجالك اللي انت بتسعى عليه والنجاح ده جالك صدفه وانت مش محضر بعد ما مرحله النجاح دي تجيلك انت هتعمل ايه؟ قول لي كده انت هتوصل فين بعد كده؟ هتلاقي نفسك النجاح جه لحد عندك وانت خدت الفتره بتاعته واستغليت الفتره بتاعته طب بعد كده تلاقي نفسك وقفت تاني مكانك فساعتها اللي بيتقال اه دي ضربة حظ اه دي مرة مش عارف ايه اه ايه شوف فلان عمل ايه وشوف فلان عمل ايه وانت عملت ايه وده عمل ايه? فهتلاقي تملي في بردك انتقادات عليك. ليه? ان انت ما عندكش تطوير. اهم حاجة اهم حاجة التطوير. خلي عندك حلم. خلي عندك هدف. خلي عندك طموح وارادة وكل حاجة. بس الاهم من ده كله لازم يكون عندك تطوير. يعني لازم تكون انت مهيئ نفسك انك لما توصل هتعمل ايه? مش تكون كل هدفك انا وصلت. ما انت وصلت. حلو الله ينور. طب بعد ما وصلت عملت ايه? قولي كده عملت ايه? لو قعدت فكرت كده هتلاقي يعني انت لازم قبل ما تفكر انا وصلت. لازم تقول انا قدمت ايه؟ وهقدم ايه؟ عشان اوصل. طب وبعد ما اوصل. هقدم ايه? وهعمل ايه؟ عشان استمر. طب وبعد ما تستمر. هعمل ايه وهقدم ايه؟ عشان افضل في النجاح اللي انا فيه طالما انت حطيت المعطيات دي هتلاقي المعطيات دي كلها بتمشي معاك خطوه بخطوه طبعا على ارض الواقع كل حاجه بتبقى صعبه وفي والكلام النظري كل حاجه بتبقى سهله زي ما بيقولوا كله بيتكلم كله بيقول بس لو ما فيش نظري ما فيش عملي يعني انت لو ما عندكش النظري العمل هيجي ازاي طب لو انت عندك النظر وفاهم الكلام ده كويس قوي بس ما بتطبقوش على عملي طب ازاي يبقى لازم المعطيات الاثنين المعطيات دول تستخدمهم في حياتك النظري مع العملي النظري اللي هي المعرفه المعارف اللي انت عارفها معرفه عن مجال معين عن اصحاب في نفس المجال اللي انت فيه دي المعرفه طيب العملي الخبره بتاعتك انت بقى خبرتك انت في المجال اللي انت فيه لازم تتطور فيها الاثنين دول مع بعض يوصلوك لنجاح طب والنجاح لو انت مؤهل نفسك صح يوصلك لتطوير. والتطوير ساعتها خلاص انت مش هتستكفى بحاجه، ان انت كل ما توصل لمرحله تلاقي نفسك انت حابب كده. لا انا مش عاوز كذا، وصلت لكذا، لا انا عايز كذا، لا انا عايز كذا، لا انا عايز كذا، مش راضي على الوضع اللي انت فيه. مش قصه مش راضي على الوضع اللي انت فيه ان انت مش عاجباك حياتك، لا. ولا سوف يعطيك ربك فطرد انت راضي والحمد لله رب العالمين، بس انت عايز حاجات احسن من كده. عايز تطوير، عايز نجاح، عايز مكانة أحسن من كده، حقك إن أنت تحلم بحاجة زي كده، اسعى. اسعى بكل جهد وبكل تعب وهتوصل للمكانة دي. هتوصل للمكانة دي عشان أنت من جواك الإرادة اللي جواك والحاجة اللي جواك حاسة إن أنت هتوصل للمكانة دي. طب ليه حاسة؟ عشان دي الرؤية اللي قلت عليها قبل كده. الرؤية دي اللي هي أنت حاسس إن أنت هتبقى حاجة في مكان معين وانت لحد دلوقتي ولا اي حاجه شايف الرؤيه دي الرؤيه دي بتفرق معاك 180 درجه لما تيجي تمشي المشوار بتاعك طب الحلم. الحلم ده سهل اي حد بيحلم يعني ممكن وانا حلم اكون كذا او حلم اكون كذا وحلم اكون كذا وبعد كده كل الاحلام دي بتروح دي بتروح مش قادر مش قادر يواجه، مش قادر يشوف مشاكله، مش قادر ينمي حلمه، مش قادر يعمل أي حاجة. طب الهدف؟ الهدف هو أصعب من الحلم بشوية، إن واحد شاف الحلم وبيسعى عليه بالأهداف الممكنة المستطاعة، فبيحاول يا إما هيوصل يا إما مش هيوصل، وأقول لك اسم إيه؟ إن أنا حاولت. لكن الرؤية الرؤية اللي قلت لك عليها قبل كده ما ما بترضاش بأي حاجة غير النجاح. يبقى لو انت صاحب رؤية اصبحت صاحب حلم اصبحت صاحب هدف اصبحت صاحب نجاح. طب لو انت صاحب نجاح. رؤيتك هتخليك عندك التطوير ان انت كل مرة تبقى في نجاح ونجاح ونجاح. ليه? لان النجاح شافك انت انت ذات نفسك اللي طورته. فهو اللي هيجي لك مش انت اللي هتروح. كل مرة في كل فكرة هتلاقي النجاح جاي لك. ليه? هو النجاح شايف كده، شايف إن أنت طورته. طب النجاح جالك وأنت ما عندكش ملكة التطوير دي؟ طب ما خلاص ما أنا جيت لك مرة، أنت عملت إيه؟ ما عملتش أي حاجة. زي ما استغليت إيه؟ اللي أنت عملته أيا كان مجالك إيه، أيا كان دنيتك إيه، أنت عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. أنا جيت لحد عندك على قد سعيك على قد حلمك وجيت لك فرصة جات لك لحد عندك وأنت خدت وقتها وبعدين انتهيت. طب إيه اللي خلاك تنتهي؟ ان انت ما عندكش خبرة ما عندكش معرفة. ما عندكش تطوير. وارجع اقول تطوير دي كذا مرة عشان صدقني التطوير ده. بيفرق في حياة اي بني ادم وبيفرق في, حقي... في حياة مؤسسات. مش هقول لك في حياة بني ادم. مؤسسات كلها من غير تطوير. هتلاقي ملهاش وجود. مش هقول لك فرد مؤسسات. شوف بقى مؤسسات دي. كان فرض داخل المؤسسة دي. لو ما فيهاش تطوير. استحالة. المؤسسة دي. تبدأ مستمرية على النجاح، استحالة. استحالة تفضل رقم واحد على النجاح. قارن مثلا شركات موبايلات ايا كان الانواع ايه. شوف كده مين اللي كان فوق؟ مين اللي وصل؟ مين اللي ما وصلش؟ مين اللي قعد فترة معينة ونزل؟ مين اللي كمل؟ هتلاقي الحاجات دي كلها وراها ايه؟ تطوير. اللي بيطور في حاجته هو اللي بيفضل في الاستمرارية. هو اللي بيفضل في النجاح. اللي بيستك اللي ب... يعني انت استكفيت بحتك استحاله خلاص انت خدت وقتك خلاص ده وقت غيرك طب ليه وقت غيرك انت بتسال نفسك ليه وقت غيري طب ما هو وقت غيرك ده عشان غيرك بيطور من نفسه وغيرك تعب وغيرك فكر ما استكفاش انت استكفيت عامله زي ايه بالظبط كده عامله زي ما يكون راجل معاه فلوس كتيره قوي فلوس كتيره قوي بالكوم وفتح مشروع بس ما معندوش فكره ولا عنده خبره ولا عنده تطوير المشروع بتاعه ده وقع خسر فلوسه هيعرف يعمل مشروع تاني حتى لو معاه فلوس هيعرف مثلا لو جاب فلوس تاني فشل فشل فشل طيب فلوسه راحت انت دلوقتي معكش فلوس بس عندك فكره عندك علم عندك تطوير عملت مجال في معين انت بتحبه في دماغك اشتغلت فيه. بدات بحاجه بسيطه قوي. جالك منه فوايد او رزق حاجات بسيطه جدا. طورت فضلت تطور فضلت تطور فضلت تطور هتلاقي ان التطوير بتاعك ده جاب لك فلوس وزياده عن اللي كان معاه وضاعت منه. طب هو ليه ضاعت منه؟ ده هو صاحب مال بس انت صاحب فكر. واخد بالك هو صاحب مال بس انت صاحب فكر صاحب الفكر احسن بكتير من صاحب المال صاحب المال ما عندوش حاجة يملكه غير ماله وخد وخد يا فلان وخد يا علان وهنعمل كذا وهنسوي كذا سيب ناس بتدير شغله هو انا صاحب مال جايب ناس بديها فلوس معينة أنتوا اللي هتديروا الشغل بتاعي لكن لو انت صاحب المال وانت صاحب الفكر وصاحب الشغل انت احسن بكتير ليه ان انت عندك فكره حتى لو معاك اداريين بيحركوا لك الشغل وعارفين ان انت عندك فكره وعندك درايه هتلاقي نفسك انت هم ذات نفسهم بيعملوا لك حساب ومد احترام ليه ان ما حدش يقدر يكبر عليك ما حدش يقدر يقول انا اللي بعمل انا اللي بسوي انت بتعمل ايه فارجع اقول شفت بقى ان صاحب الفكره اهم بكتير من صاحب المال طب الفكره بتيجي من ايه نرجع تاني لاهم نقطه للتطوير حتى لو انت محدش يعرفك خالص لازم طول ما انت قاعد مع نفسك تطور تطور تطور تطور من نفسك كل ما انت هتطور حتى لو افكارك ما بتوصلش لحد ان فكرتك يوم ما هتوصل كل اللي جاي بعد كده وصل. ليه عشان خلاص انت مطور ومجهز وعارف انت هتعمل ايه محتاج ايه الفرصه اه اي جتلك خدت الفرصه كل التطوير اللي انت محضره بتطلعه ساعتها فكره ورا فكره ورا فكره ورا فكره هتلاقي نفسك دايما ان شاء الله في نجاح على طول وان شاء الله ربنا باذن الله تعالى يكرم كل حد صاحب فكر وكل حد صاحب شخصيه وكل حد صاحب عمل ان شاء الله بامر الله بالنجاح والتطور الدائم المستمر بامر الله تعالى فأحب أحب أقولك أنت بالذات يعني بلاش بلاش بلاش بلاش إحباط بلاش يأس بلاش فكرة أنا مش هقدر دي أنا مش هعرف ليه مش هتعرف ليه؟ ليه مش هتقدر ليه؟ ليه؟ صدقني هتعرف صدقني هتعرف لو عايز تعرف كل واحد فينا مين بطل حياته بص في مراية وأنت هتعرف مين بطل حياته يعني بمعنى اصح انت اللي بطل نفسك انت ما تستناش حاجه ما تستناش حد ياخد بايدك حد يوهمك حد يوديك ما انت لو ما ساعدتش مش هتلاقي حد بياخد بايدك اصلا مش هتلاقي حد بيقف معاك انت اسعى زي ما انت عندك حلم هتلاقي ناس عندها نفس الحلم حاجات كتيره او مشتركه بينكم وبين بعض لما تكون عندك صحبه زي كده اهوت وتحط ايديكم في ايدين بعض تبقى حاجه، طب نفترض اقول انا ما عنديش، انا اصحابي كلهم كذا وكذا وسلبيين وابعد وكمل، وطول ما انت ما بتكمل هتعرف، هتعرف ليه؟ الله طب انت هتعرف ازاي من غير الاحتكاك، انت بتحتك بمجال معين، هتعرف واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، في اللي هتعرف تاخد منه فكرة؟ في اللي هتاخد منه خبرة؟ في اللي ممكن ما تاخدش منه حاجة؟ انت شوف انت عاوز ايه، وروح له. عايز فكره شوف افكارك ايه؟ شوف غيرك بيفكر ازاي؟ شوف غيرك محضر ايه؟ شوف انت ممكن تحضر ايه عشان تعدي ده وتعدي ده وتعدي ده كل ده بيجي بايه؟ بيجي بالتطوير من غير تطوير صدقني ما... ما فيش ما فيش اي حاجه من غير تطوير هتبص لكل حاجه في حياتنا هتلاقي سببها تطوير فاوعى تستكفى اوعى تستكفى بنجاح بس هتقول يا عم نجاح ايه؟ هو في حد فين؟ انت نجحت ولا ده نجح ولا ده قلت لك لو انت صاحب رؤية وشايف نفسك في مجال معين وحاسس ان انت المجال ده بتاعك هتوصل بامر الله هتوصل ليه؟ انت شايف رؤيتك كده. ده مجالك، دي حاجتك هتوصل ان شاء الله. هتوصل. لكن لو انت من باب التجربة وبتجرب انا سمع ان المجال ده فيه فلوس، انا سمع ان المجال ده ما اعرفش فيه ايه، المجال ده رزقه حلو. وانت داخل اصلا من باب ان هو فلوس طب بتاعت ربنا ارزاق ولو وصلت وخدت فلوس زي ما قلت لك بعد كده هتكمل ازاي في المجال بتاعك؟ هتكمل ازاي؟ ما انت داخل هدفك الاساسي فلوس طب انت هتكمل ازاي؟ ما عندكش علم، ما عندكش خبره، ما عندكش تطور، ما عندكش اي حاجه، هتكمل ازاي؟ نجحت مره نجحت الثانيه، الثالثه والرابعه والخامسه ازاي؟ المنافسه اللي بينك وبين الناس اللي حواليك اللي في نفس مجالك هتبقى بينك وبينهم ماشيه ازاي؟ هما فين وانت فين؟ لازم يكون عندك تطوير لازم تطور من نفسك ممكن كل حاجه لك تحت ايديك كل حاجه تيجي تحت ايدك. بس فكرك انت وادائك انت اللي بيخلي كل الحاجات دي تروح منك اداء اللي هو ايه؟ يعني انت بتعمل ايه؟ ادائك عامل ازاي؟ بتشتغل قد إيه؟ بتعمل إيه؟ بتسوي إيه؟ ممكن يكون ادائك ضعيف، غيرك أداؤه أقوى منك بكتير، رغم إن هو ما عندوش الحاجات اللي بتجيلك دي، بس هو عنده الفكرة، وعنده الجهد، وعنده التعب، بيتعب، بيجي على نفسه، بيستحمل، بيقاوح، بيعافر، الحاجات دي كلها بتفرق، طب إيه اللي بيخليه بيقاوح وبيعافر ومش عارف إيه والكلام ده كله هو أصلاً بردك ما حدش يعرفه. يبقى التطوير. الرؤيه اللي هو شايفها انت مش شايفه بس هو شايف نفسه مش شايف نفسه كتفهمها بمعنى اللي هو متكبر لا هو شايف نفسه في الحاجه دي انت مش شايفه مش مشكله انا شايف نفسي في الحاجه دي ده طبيعي مش شرط ان انا اكون شايف نفسي في مجال غير اقول لك اه هو هو ده نفس المجال ده طبيعي كل واحد فينا شايف نفسه في حته معينه أنا مثلا حتتي أشتغل في شركة تمن تمن ساعات وأخد مرتب قد كده في الشهر والحمد لله رضا. طب واحد تاني لا أنا عاوز أشتغل شغلة والتانية وده أخد منها دخل قد كده وده دخل قد كده والحمد لله رضا. طب والتالت؟ لا أنا عاوز يكون عندي شركة وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا والحمد لله رضا. اللي قال لك عاوز شركة وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا والحمد لله رضا هتلاقي الناس التانية بتبص له وبتضحك. طب بتضحك عليه ليه يا عم هو انت اصلا لاقي حاجه هو انت اصلا لاقي شغلانه اصلا عشان تقول انا عاوز اكون صاحب شركه لا انا بقول لك عاوز شغلانه اخد منها كذا كذا والحمد لله راضي طب انت زعلان ليه هو شايف نفسه كده هو عنده رؤيه وهدف لكده. طب لما بيوصل قول لي كده قول لي كده بعد ما عدت التريق عليه وقعدت تتكلم عليه وقعدت تعمل وقعدت تقول انت شكلك ايه وهو شكله ايه قل. قل انت ذات نفسك يلي ياما ناس كتير احبطوك. لما توصل. الناس دي شكلها ايه? الناس دي ايه? الناس دي منك برضك عادي. بس ليه بيعبطوك? ليه? عشان انا شايف نفسي في واحد واتنين. انت شايف نفسك واحد واتنين وتلاتة واربعة. غير شايف نفسه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وإلخ الله. طب اللي شايف نفسه في واحد واثنين ده. انت شايف نفسك في واحد واثنين وثلاثة واربعة لين تحسن مني في إيه. طب بعدين. وقل له واحد اثنين تلاتة اواربعة. طب انت شايف نفسك في اربعة وخمسة وستة وسبعة وإلخ ليه. انت حسن مني في إيه. فتلاقي ان كل واحد بيشوف نفسه في الحته اللي هو شايفها ومقيمها لنفسه وعايز الناس كلها تبقى في نفس الحته اللي هو مقيمها لنفسه ليه ما ينفعش اطلع انا غلط ما ينفعش تقييم النفس يطلع غلط انا تقييمي صح والناس كلها اخرها نفس التقييم اللي انا بجيبه لا لازم يكون عندك تطوير لازم يكون عندك تطوير مفيش حاجه اسمها الناس كلها تبقى زيي او انت زي الناس هو كل حاجه اسمه موسيقى وكل حاجه ارزاق بس انت اسعى صح مفيش حاجه اسمها عندي واحد واتنين. والحمد لله. هو الحمد لله على كل حاجه بس انت اسعى. اسعى. فاش اي مشاكل لما تسعى على رزقك. تسعى على حلمك. تسعى على شغلك. وزي ما قلت لك ان الحلم انت بتتمنى حاجة توصل لها. توصل لها. لحد الوقت لسه ما وصلت والرؤية ان انت حاسس ان انت وصلت لمكانة. وصلت لمكانة. لحد دلوقتي. وصلت لها. لحد دلوقتي لسه ما وصلتلهاش، شايف الفرق كبير ازاي؟ انت عايز ان انت وصلت بس لسه ما وصلتش، ده الرؤية والهدف اللي هو الحلم اللي انت بتحلمه بتسعى عليه عشان يبقى هدف، اللي هو السعي ورا أحلامك عشان تبقى هدف. فتلاقي في فرق كبير قوي بين التلاتة، ولو انت صاحب حلم بس سهل ان هو يضيع منك، لو انت صاحب هدف بس سهل ان هو يضيع منك، لو انت صاحب رؤية صعب ان الحلم والهدف يدعو منك. صعب. فانت لازم تركز قوي يعني لازم تهتم بنفسك اكتر لازم تهتم بشغلك اكتر لازم تهتم بفكرك اكتر لازم ما يكونش عندك رهبة لازم يكون عندك رغبة النجاح لازم يكون عندك دوافع ما تقلقش من اي حاجة ابدا خالص لازم تكون انت بطل نفسك لازم تكون انت انت انت ذات نفسك اللي ساند نفسك. ومهما حد احبطك ومهما حد يأسك ومهما حد قالك ومهما حد اتريق عليك ايا كان شغلك ايه ايا كان مجالك ايه. طول ما انت مقتنع مقتنع بشغلك هتوصل ان شاء الله تعالى لشغلك وان شاء الله بامر الله ربنا هيكرمك. فما تيأس ابدا. تيأس ابدا ابدا ابدا النجاح صعب. النجاح صعب جدا عايز جهد عايز تعب بس النجاح بيحب التطوير لو انت عندك التطوير النجاح اللي هيروح لك مش انت اللي هتروح له ما عندكش تطوير النجاح هيجي لك ويعلم انت بعد كده هتبقى فين وان شاء الله بامر الله كل اللي جاي خير لكل اخ وكل اخت صاحب حلم او صاحب هدف او صاحب رؤية وكل سنة طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله تعالى